‫השובה שנתתי לך, אתה יכול לראות אותה לרעה. ‫אתה מכין לבן אדם, ‫קוס קפה, אתה רוצה קפה? אחד יגיד, איזה יש חסד הוא, ‫השני יגיד, בואו, בטח רוצה מניאלווה, ‫בגלל זו הוא אומר לי, ‫אני רוצה קפה. ‫לכת אמור, הוא כבר מתכונן. ‫הכול בעיניה מתבונן, ‫אל תהיה מתבונן רע. ‫אומרת הגמרה, ‫אורח טוב ואורח רע. ‫הגמרה מסכת ברכות. הורח ...Huh? טוב בא לבית, אתה, אתה מערך אותו, אתה מזמין אותו. תראה כמה הוא תרח, כמה סלטים הכין לי. תשימו לב איך הכל בעיניה מתבונן. דאג, עשה לי בשר, עשה לי אורז עם בשר. שתייה בשבילי. ההורח רע מה הוא אומר? תראו לי מי קוראת הגמרה מה הוא בשבילי? סלטים יש לו בילדים, גם אם אני לא הייתי בו היה מכין סלטים עוד מלפפון אחד עושה, עוד חצי מלפפון, חצי עגבנייה חצי גזר, חצי סלק, יאללה נו בגדיל מה הוא עשה בשבילי? בשר? עוד 200 גרם, מי שישמע עוד 200 גרם, שם לי בשר, עוד טיפה אורז, אשתו נו אתה יודע מה? אפילו לא יודע אם הוא עשה משהו בשבילי אני אכלתי מה שהם אכלו, אולי אכלו קצת פחות וזהו זה נקרא הורי הכרעה אל תהיה הורי בעולם של הקדוש ברוך הוא, תראה כמה טוב אתה מקבל בבית, בעבודה, עם הפרנסה, עם הבריאות, עם החיים, עם השמחה, עם מציאות של הציפורים, עם השמיים. העולם יפה יש לנו, אבל הכל זה בעיניה המתבונן אפשר בדקה להיות מבועסים מהחיים, בדקה. בדקה, דיברתי עם מישהו, אמר לי, אתה מבסוט? אני אומר, אני גם אני יכול גם להיות לא מбסוט אבל אני אוהב ומשתדל להיות מбסוט נכון